مبروك يا فيحان بأحلى الموالي حصاه سميت جدة الروح طلات طلات على الدنيا وجيتها كالعين والدار فرحانة وفيها أسفها الله عارف بسم يا الروح طلت طلت على الدنيا وجايتها كالعيد عيد او الدار فرحه له فيها الله يا اخويا يا على الراس وعظيم من ساره اختك تباركها بسمي تمي حصه فرحه للجد هو العب بمن سماها واللي تسمات، ويا مرحبا مليون تحتاج تعديد لكنها ملاك بشكل بنت تجاري في شوفها عيون الحبايب مساعيد نسمه على قلوب قريبين هبات يا جعلها تطلع على الجده ما وتاخذ خصال اللي عليها تسمات الغاليه حصى اللي في طيبها سديد هي جعلني فدوى اليدين اللي ربت او انت يا ابو حصى كفو والنعم جيد كل المواجل في فعولك تجلس طيبك وسيع والعطا دون تحديد نفسك على الهزيله يا الحر عف من روس ربع الطيبين الاجاويل يا بالمجد ياصيبيه جدته الروح طلت اطلت على الدنيا وتهيتها كالعيد او الدار له وفيها اسفه الله ياخويا يا تاجن على الراس وعظيد من ساره اختك التباركه هاذي بسميت امي حصه افرح على التين هو العب من سماها واللي اجتزا <تصفيق> اللي لفى الكون تجل ميلادها اجمل واحلى سواعيد والبركه والخرفه البيت حل طفله وصايفها ما تحتاج تعديل لكنها ملاك بشكل بنت تجاري في شوفها عيون الحبايب مساعيد نسمعها على قلوبها ربة رجال أصلي احرار وشيخات الغين هي تعلني في دول يدشين اللي اول وانت يا ابو حصان والنعم جيل اكل المراجل بفعولك فعولك تجلت طيبك وسيع والعطاء دون تحديد نفسك على الهزله يا الحر عف من روس ربع الطيبين الا جاوي